Uuuu, oh, Donostian! Gureza <risa> miari? <risa> gero no, anarkako no, no, oso, zehmoz janaria? Bueno, argi argiadak azupiskat, txu. Bueno, zehmoz janaria? Oso hona, ba, e, janot, lasaina, eta gero alberginean rebozatuak gau da, berenjena rebozatuak. E, hubedunak, mexe, remaindotechan. Ya, <laughs> ja, echa chan y diga nada. Bueno, eta Eta zertara etorri zara ona Gipuzkura. ¿No sé Gipuzkoa konquistatzera berriro. E, e, baliteke, eguralditzerra gartzera ez. Ja, Iruñen eguraldiona ba, Eguraldiona e egiten zuen Zabe, pixkat argia txak sí. ja, bueno, Eta pixkat altuago Eta es que ja, txika bueno... altura bueno, Porteto, kaixo, Jokin naiz Dehile nengo bideoa da Youtubeen eh, Era honetan, ze Youtubeen gehiago grabatu izan dut Gameplayak eta Eta nierkako zuen Oie, Venga Zuk, usaltzeko <y> edo Eee, <gaz compliance> horiatxe eh, duzu Zikontatzen txiste, a ber jokinen fanak jarraitzaile sutsu horiek zugo saltzeko egiten duzu hogin txigortu hau da duzu eta txigortzen duzu. Bai duzu txigortua ta zer egiten duzue. Heako eskinara bidararri hogia txigortuta. Bien pasa dira eta <laughs> gauza askomennezkan antolatuta, eu planeatutaan, ni pentsat, pentsatutanekan blogeatzea, bideoak egitea eta horren hasiera da ikusi uztena. Eta bestetik ba genekan antolatua gaur Arratsaldean laperlara joteko, baina ikusten da zutenez, ne lo galandhonean echean eta Iruña ez da onerekin, Iruñera bueltatu da. Baina ez da zer gertatzen. Bideo hau egin nahi nuen edo bueno, bideo bat egin nahi nuen YouTuben hasteko, ze zagutzen bana zue TikToken asko aritunaz, baina YouTube nola kamera baten aurrean ez. Aitunaz, bideojokotan, ba, eta bar, baina, hola, blogak ikene eta... Eta kanalontan, zer aurkituko zue? Ah Ez dakit, nik eren jakin nahi dut, baina ez dakit... Ata jokero zabe! Ata jokero zabe, poro nozze! Sé. Bueno, deskurrituko dugu, bai, pixkat, eh, nik sentitzen detena. Nire interesna gurriak dira bideojokoak eta eh, izkuntzak. Segurazki horri buruztengo dut, eh, zera, blogak ingo ditut. Bidai buruz itzen e, duela gutxi jo pentsatu nun eh inoen bidaia bat eta pentsatu nuen jo galduzu aukera hemen blogeatzeko ze gaina funtsan bakarrik orduen esperientzia hori horri, horri buruz itzen godugu bueno, ikusiko dego bai baina momentuz hemen nago ja eman diot eta aurrera